I denne filmen ska vi snakke om hvor du ska spille in en videofilm. Og den viktigste komponenten i en video, det er god lyd. Da har du två alternativer. Det er å finne et stille og rolig rum eller få en ekstremt god mikrofon som filtrerer bort støyen. Jeg bruker en god mikrofon til ca. 2000 kroner, som jag prøver å ha i samma avstand til når jeg snakker og ikke plutselig er veldig mye nærmere. Da får jeg en relativt god lyd. Har du råd til å kjøpe en USB-mygg som du kobler in i PC'en, så er ofte det det beste, for det filtrerer bort veldig mye av støyen. Den neste utfordringen är å finne en god location for innspilling. Der spørsmålet betyr bakgrunnen din i forhold til kommunikasjonen? Står du for exempel foran ett universitet, så vil du kanskje gjøre noe med mudskapet ditt til at du står foran et universitet. Men hvis det viktige i filmen din er det du skal kommunisere muntlig, så bør du prøve å fjerne så mye distraksjoner som mulig i bakgrunnen. Nå har du sikkert allerede tittet på, i dette halvannen to minuter som har gått, på denne Super Mario-figuren som ligger i senga mi. Du har kanske også tittet på denne ledningen som hänger i en floke bak ved min, og for de som virkelig følger med har kanske fått med seg oppvaskbøtta ute i gangen på utsida kontoret mitt. Nå er jeg på hjemmekontoret, og her er det sånn at jeg har satt opp en skjerm som jeg kan trekke ned. På denne måten slik at jeg får filtrert bort distraksjonene i bakgrund. Det neste du bør tenke på er videokvalitet. kvalitet og da er det sånn at hvis du har et HD-kamera eller et 4K-kamera, så blir du alltid spillet in i den høyeste kvaliteten, og så kan du eventuelt på et senere tidspunkt velge en lavere oppløsning. YouTube fungerer for eksempel sånn at visst du laster opp en 4K-film, så tildeler den bildekvaliteten som bondbredden til brukeren klarer å håndtere. Jo bedre kvalitet, desto bedre resultat er ofte det som jeg syns er det riktige. For å få til god kvalitet så behöver vi tenke på lys. Og eh, da kan det være sånn, her som jeg sitter nå så har jeg naturlige vinduer som skinner inn på mig. Men du kan også prøve å forsterke lyset. For eksempel kan du ta en kontorlampe og sette den opp må å lyse deg i ansiktet hvis du blir for blek i innspillingen. Det lureste det er å eventuelt ta to kontorlamper som kommer in fra hver side. Skal du bli enda litt mer profesjonell, så kan man kjøpe inn en såkalt LED-plate. Den koster 2-2,5 tusen kroner. Og nå setter på min LED-plate, og nå vil du vi se en helt annen belysning, i forhold til kvaliteten på filmen. Det er spesielt viktig hvis du har en hvit bakgrunn. Det er ikke alltid det beste, for da blir ofte hvitbalansen litt problematisk, og du blir litt blekere ansikte. Så da er det i hvert fall fornuftig å ha med mer lys. Det lille videovinduet du akkurat så oppe i høyre hjørne, det var spilt inn med min iPhone og med en såkalt grilia den er veldig praktisk hvis du skal ut og gjøre opptak i felt. Her er det rett og slett sånn at jeg har skrudd fast mobiltelefonen min, som på en selfie-stikk, den kan jeg sette på bordet eller i nærheten for å så å spille in en video av meg selv. Du kan selvfølgelig også ta fram mobiltelefon og spille inn på denne måten, men da er det viktig å prøve å ha den stødig. Et siste alternativ er selvfølgelig å bruke tradisjonelt videokamera på stativ.